Několik dobrovolných jednotek hasičů z Hradce Králové a blízkého okolí cvičilo během uplynulé soboty zásah hašení rozsáhlých lesních požárů. Výcvik proběhl u písníku Marokánka v městských lesích Hradec Králové. Takže dneska tady máme instruktažně metodické zaměstnání pro dobrovolné jednotky města Hradce Králové a Třebechovic, které by zde zasahovali i v případě skutečného požáru a my tady budeme nacvičovat zásah na hašení lesního porostu a zdřízení čerpacího stanoviště spojenou s kivadlou dopravu vody. Odborná příprava dobrovolných hasičů měla jasný cíl – prohloubení znalostí při tomto druhu zásahu. Dobrovolní hasiči velmi detailně procvičili spolupráci při zásahu u požáru lesa, aktivaci jednotek, koordinaci při zásahu, radiokomunikaci na místě zásahu a další potřebné činnosti. Místo pro instruktážně-metodické zaměstnání písník Marokánka bylo vybráno i kvůli tomu, že dobrovolní hasiči si reálně vyzkoušeli zřízení čerpacího stanoviště spojeného s kyvadlovou dopravou vody přímo z písníku Marokánka. Výcvik hasičů byl v uplynulých měsících kvůli pandemii koronaviru omezen. My jsme měli zpřísněná bezpečnostní hygienická opatření, takže ten výcvik byl velmi omezen, protože nebylo možno ve velkém počtu se scházet, takže my jsme prováděli jenom výjezdy a nejnutnější údržbu techniky na hasičských zbrojnicích. Tento termín je posunut, protože my jsme už měli před letní sezónou na plánu tento IMS, ale Vlastně den před konáním odjeli naše dobrovolné jednotky společně s hasičským záchranným sborem Králověřského kraje na likvidaci tornáda na Jižní Moravě. A i dnešní termín je takový zvláštní, protože včera i předevčerem všechny hradecké dobrovolné jednotky zasahovaly v Zelené ulici, v Kuklenách, na požáru statků, takže kluci toho mají za sebou poměrně dost, takže to bude i docela náročné na fizičku. Cvičet na písníku Marokánka mohli dobrovolní hasiči poprvé, díky dobré spolupráci s městskými lesy Hradec Králové. Na tomto místě písníku Marokánka je to poprvé, protože ten písník byl těžebnou a byl uzavřen veřejnosti. V tuto chvíli od lenského roku je to už lesní pozemek a vyrobili jsme zde jezero, které může sloužit právě k zasebním zásahům a je dobře přístupné. Výsledek celého výcviku byl více než uspokojivý. Jediné, co můžeme dodat je, že snad bude reálných ostrých zásahů na lesních požárech co nejméně.